Tällä toiminnallisella videolla tutustutaan Platonin kappaleiden symmetriaominaisuuksiin ja piirretään dodecoedri-ikosairin sisään pisteiden välisiä janoja yhdistämällä. Tarkastelemalla näitä Platonin kappaleita niin huomataan, että tässä kuutiossa on yhtä monta kärkeä, kuin tässä oktaedrissa on tahkoja. Ja toisinpäin, tässä oktaedrissa on yhtä monta kärkeä, kun tässä kuutiossa on näitä tahkoja. Sen takia näitä Platonin kappaleita kutsutaan dualisiksi. Ja tämä sama ominaisuus pätee tähän Ikosaedriin ja Dodecaedriin. Ja tästä dualisuudesta seuraa, että nämä kappaleet voidaan erityisellä tavalla piirtää toistensa sisälle. Eli ne voidaan piirtää toistensa sisälle tällä tavalla, että tämän kärkipiste, joka on tässä aina nämä, tällä dodecaedrillä, niin se on tämän ikosaedri kolmion keskipisteessä. Ja me voitaisiin myös piirtää ikosaedri dodecaedrin sisälle ja silloin taas tämän ikosaedrin kärjet olisi tämän dodecaedrin tahkojen keskipisteessä. Tällainen tehtävä voi olla oppilaalle haastava. Tämän pystyy piirtämään pelkästään harpin ja viivaimen avulla tiettyjä sääntöjä noudattaen, miten tämäkin kuva on piirretty. Mutta jos haluaa tehdä oppilaalle sellaiseen tehtävissä olevan tehtävän, niin silloin tästä kuviosta voi poimia nämä kärkipisteet valmiiksi ja antaakin tehtäväksi piirtää tällainen kuva tämän apukuvan avulla käyttäen näitä kärkiä, jotka on tässä. Ja katsotaan, miten silloin voitaisiin toimia. Ja aloitetaan tosta ikkosaedristä. edristä Ja aloitetaan katselemaan, että minkälaisia siellä oikein onkaan noin noi osat. Eli joku tommonen kolmio olisi tarkoitus löytää. Tuolta alusta. Noin. Ja tässä apupiste kuvassa, niin tässä on vielä merkitty eri väreillä noiden mm, eri monitahokkaiden niin noita kärkipisteitä. Eli kaikki nämä, mitkä liittyy Ikosaedriin, niin ne on tässä merkitty harmaalla. Ja sitten nähdään, että siellä on joku vieressä joku toinenkin kolmio, joka on tuommoinen ja sitten samalla tavalla tätä kun jatketaan tätä kuvaa, niin tai jotenkin löytää niitä muotoja, että tässä kärjessä niin kohtaa useampi kolmio. Tähän apupistekuvaan on nyt merkitty myös ne tämän kappaleen taakse jäävät pisteet, jos haluaa piirtääkin vaan sen, sen rungon. Ja sitten täytyy vähän miettiä, että miten se silloin meni. Eli täällä takana on tämmöinen piste ja piirretään katkoviivalla ne, mitkä jää tonne taakse. Ja sitten täällä on vastaava piste. Ja sitten tuolla. Noin. Mitäs vielä puuttuu? No sitten tässä tiedetään, että tässä on viisi kolmioa, mitkä kohtaa täällä. Eli täältä on sitten viimeinen kolmio, joka kohtaa täällä kärjessä. Vastaavasti täällä. Ja sitten viimeinen täällä, ja sitten nähdään, että täällä takana on sitten tämä, tätä kolmiota, vastaava kolmio, joka on tuolla symmetrisesti muodostaa tähden sen sitten tuolla. Ja tämän jälkeen, kun me ollaan piirretty tämä ikosaedri, niin me voidaankin sitten siirtyä katsoa noita punaisia ja alkaa piirtää sitä dodecaedriä. Siinä nähdään, että Tuolta esimerkiksi aloittaa, että siellä on joku tämmönen niin viiskulmio. Huomata se. Ja sitten tässä vieressä. Hmm, mitäs tässä on? Oh, niin, tässä on tämmönen vähän isompi viiskulmio mikä näyttää tässä kuvassa siis isommalta. Sitten? sitten olisi jäljellä vielä ne pisteet, jotka jää tänne taakse. Ja sitten täytyykin miettiä oikein, että mitäs, minkäs mallinen tämä kappale on. Eli tänne, täällä on kolme tommoista sarmaa, jotka kuuluu siihen yhteen viisi kulmioon, jonka kärkipiste on tuolla. Ja sama ähm, nähään, että täällä. On sama kärkipiste täällä, mikä muodostaa viisikulmion tuolla ja täällä näin. Ja nyt sitten täytyy miettiä, että mitäs vielä. No sitten sinne taakse jää kokonaan tämmöinen viisikulmio, joka tämän keskivisteen takana, siellä toisella puolella on vastaava keskipiste, niin se menee siihen pisteeseen, vaikka se näyttääkin tässä kuvassa. Niin olevan toi piste, mutta siellä on toinen takana. Ja sitten tänne muodostuu viisi kulmia, ja saadaan tänne. Ja nyt me ollaan saatu sitten tämä runko tehtyä tälle Dodekaedri ikosaedri parille. Ja sen jälkeen, että tää on saatu piirrettyä, niin voidaan vielä tehtäväksi antaa värittää tää sellaisella tavalla, joka toisi esille tämän tilanteen kolmiulotteisuutta. Ja voidaan vielä katsoa, että minkälaisen taideteoksen yläkouluikäinen poika on sitten tästä tehnyt. Niin hänen tekemänsä taideteos on tämmöinen.